Jo j j Jsem A začnul budit, To se chvíli začínám brdit Tak já pustím psání Začnu přičet, ty vole, počkej ve škole Jill, Jill, Jill, Jill, jsem provokatér A začnu pověd, protože za chvíl začínám dít za se pustil do psání, jsem fér a podlání Všel v závodě, běhu, považím kvůli němu Zruch na staní, Zachem, pachem vole, Děl děl děl děl děl, blueberry dude, autunez dark budice stej plot a začnul brdit potom se zvláce začínám lidit, jsem se pustil od psaní, za jsem stále do hláni. jsem a začni brdit, potom se za chvíle začnám lidit, a jsem se psaní, za jsem do Yo, yo, yo, myslíte že jsem debit A říkáte si Bezmu, že nebyl Až mě pořádně neznáte Tak po roce mě poznáte Jsem provdaté A začnu lidit A protože za chvíli točnám lid Tak jsem se pustil psaní, Zá se berl Hodně lidí co protivní Spousta jich závidí Já už spoustu nenávidím Ale nezdává než jít Mocím nepovědět, za chvíli začínám vidět on se pustil do psání, vzal santuéro